בני אדם מרגישים גאים, הם מביטים סביבם ומגדירים דברים. תוכלו לדמיין שהכי מובן להתחיל למיין את עולם החי סביבינו ואת כל בעלי החיים המקיפים אותנו. לכן נדבר על הדרך בה אנו מגדירים את בעלי החיים בעולם. הגדרות ומיון כאלו נקראים בלועזית טקסונומיה. באופן בסיסי אנו מתחילים לחפש ולמצוא דמיון בין בעלי החיים. רואים בבירור שהדבר הזה כאן דומה יותר לחיות דומות מאשר לעשב או לעץ שמאחוריו. אז חושבים אולי, אולי כדאי לעשות קבוצה בין כל אלה שדומים זה לזה. אבני הבניין בהם אנו משתמשים להגדרה ולשיוך לקבוצות יהיו להכניס אותם לקופסאות הנקראות מינים. species באנגלית. למשל, החיה הזו וכל אלה הדומות לה, ננגיד שכולם יוחלק חלק מהמין הנקרא אריות. והחיה הזו וחיות אחרות, אה, בעלות פסים, הם דומים מספיק כדי שנוכל לקרוא לכולם טיגריסים. כך נקרא להם. למרות שכמה מהן אולי שמנות או גדולות או רזות או בהירות יותר, אבל נקרא לכל אלה שהם דומות טיגריסים. לכל החיות שדומות לחיה זו נקרא חמור. לכל החיות שדומות לחיה הזו, נקרא סוס. זה ודאי נראה לכם מאוד פשוט. כל מי שנראה כמו חיה זו, הוא אריה. וכל מי שנראה כמו זה הוא טיגריס, אבל לכשעצמו זה אינו מספיק כדי להגדיר מין. בעלי חיים שנראים דומים, או שמתנהגים באופן דומה, לפעמים הם יכולים להיות שונים מאוד זה מזה, ואחרים שאינם דומים כלל, יכולים למעשה להיות בעלי קרבה גדולה. נדבר יותר מאוחר על מהי הקרבה הזו. ישנם בעלי חיים מאוד דומים עם מבנה דומה ויתנהגות דומה, כמו התלפים וציפורים, אבל בעצם אין ביניהם קרבה כלל. לכן אנחנו זקוקים להגדרה מדויקת של מין, שתהיה יותר טובה מבעלי חיים דומים או מתנהגים דומה. לכן, ההגדרה האופיינית ביותר למינים היא בעלי חיים שיכולים להזדבק ביניהם ולהוליד ולדות פורים. נרשום את זה כאן. כלומר, הם להוליד צאצאים שגם הם יהיו פוריים. זאת אומרת שגם הצאצאים יוכלו... להוליד. הצאצאים של אותם שתי חיות יוכלו להוליד צאצאים שאינם עקרים. דוגמה טובה לכך היא האריה הזכר הזה. אריה הוא לביאה, לרוב יהיו להם גורים, שכאשר הם יתבגרו הם ימצאו בני זוג מתאימים ויולידו דור פורח חדש, וכו וכו. דור אחרי דור. זה בעצם עובד יפה מאוד אצל אריות וטיגריסים. אבל אם נזווג אריה זכר, עם נקבה של טיגריס, כן, אריה זכר ונקבה של טיגריס, הם יולדו גורחי. חיה כזאת נקראת ליגריס. והיא התפרסמה על ידי נפוליון דינמית שהיה מחיות מדהימות. הלייגריס הוא היבריד, כלומר בין תערובת בין שני מינים, אריה וטיגריס. אלה הן חיות מדהימות והן יותר גדולות הן מהאריה והן מהטיגריס. הן סוג החתול הכי גדול שאנחנו מכירים, אבל הן אינם מין נפרד. גם אי אפשר לומר שהאריות וטיגריסים שייכים לאותו המין, למרות שהם יכולים להוליד גורים חיים, כי הגורים שלהם הם לרוב עקרים ואינם יכולים להתרבות. אמנם היו סיפורים על זיווג של ליגריס עם אריה או טיגריס, אבל אלה הם רק סיפורים. בדרך כלל, הזיווגים האלה אינם מובילים לצאצאים פוריים שיכולים להמשיך ולהתרבות גם בדור הבא. לכן אומרים שהריות ותיגריסים הם מינים שונים. ליגריסים בעצמם אינם מין, אלא הם היבריד, תערובת בין שני מינים. מעידך תוכלו לשאול מה אם נעשה ההפך אריה זכר עם של טיגריס, נזווג לביאה עם טיגריס זכר. במקרה זה נקבל חיה אחרת שנקראת טיגיליון. האריה באנגלית זה ליון, כן, זה טייגר ליון. גם היא היברידה, אבל היא שונה מהליגריס. אנחנו ממלצים לחפש את הטיג ליון באינטרנט בעצמכם. אולי תמצאו דברים מעניינים. בדומה לכך נוכל לקחת חמור, וחמורים הם בהחלט מין, כי בזיווג של חמור ועטון יוולדו או חמור או עטון פוריים, שיוכלו להזדווג חמורים אחרים או עטונות אחרות, שגם הם יוכלו בתורם להוליד ולדות פוריים וכן הלאה וכן הלאה. זה נכון גם לגבי סוסים. אבל אם נזווג חמור עם סוסה, הם יוכלו להוליד פרד. מה שיש לנו פה בתמונה זה פרד. גם כאן הפרד הוא אקר כמו הליגריס. פרדים אינם יכולים להOLID. אינם יכולים ליתרבות בין אם לבי נצמם. למרות שחמורים וסוסים יכולים להOLID, פרדים, הצעירים, כמו פרדים הם אקרים. ולכן חמורים וסוסים אינם שיחכים לאותו אמין. הפרד דקמו הליגריס או התיגליון. כלומר היברדים היברידים או בני תערובת בעברית. היברידים מוגדרים כהצלבה בין שני יצורים שונים. בסוג של קומבינציה. אז נשאל שוב, מה יהיה אם סוס, זכר עם עטון? גם כאן נקבל פרד או פרדה, אבל זה יהיה היבריד קצת שונה. ההיבריד הזה קצת פחות נפוץ מזה שהוא הבן של חמור וסוסה. פרד הוא חיה מאוד מוצלחת, כי הוא בעל תכונות טובות לעבודה. הצייצה של חמור וסוסה שונה במקצת מהצייצה של סוס ועטון, אך שניהם אפשריים ומוצלחים. אנו מדגישים את העובדות האלה. כשהתחלנו בסרטון, אמרנו שאנחנו מגדירים חיות, ואמרנו שאולי נקרא מין לחיות שנראות ומתנהגות באופן דומה. כאן ראינו שאולי חיות שנראות ופועלות באופן שונה, אינן יכולות להשתייך לאותו המין. אבל נראה עכשיו מקרה אופייני שנמצא קרוב מאוד אלינו. כל הזמן, ובו הגדרה של הפריה הדדית וצאצאים פוריים נעשית יותר חשובה מזו של סתם חיות דומות זו לזו ומולידות צאצאים פוריים. הדוגמה הטובה היא כלבים. הם מין מיוחד באמת. ישנם סוגים רבים של גזעי כלבים. כלבים יכולים לראות מאוד שונים זה מזה. הביטו בחמשת הכלבים כאן. הצ'יוווה הקטן, והכלב ליד. הם שונים בגודל, במראה, ובהתנהגות. הבדלים אלה יותר משמעותיים, מאלה בין החמור והסוס, או בין האריה והטיגריס. הכלבים האלה בהחלט נראים שונים לגמרי. גודלם שונה לחלוטין, אבל הם יכולים להתרבות ביניהם, אם כי בין שני אלה דורש קצת אה, מכניקה שעלולה להיות קשה. אולם אם נתגבר על זה, הם יוכלו להתרבות ביניהם ולהוליד צאצא פורה. כנעל גם לגבי שני אלה. אמנם רוב גזי הקלבים באים מהפריות מעשי ידי אדם שמנסים לקבל בכוונה גז המיוחד, ולמרות שהם נראים קושונים ומתנהגים באופן לגם ראשונה, אבל בגלל שהם יכולים להוליד צאצאים פוריים, אנו מחשיבים אותם לבני אותו המין.